Деца, идвайте бързо! Носете ябълки, за да подредим трапезата. Хайде! Идваме, мамо, идваме! Служете ги, хайде, слагайте ги! Ау, че богата стана трапезата! Богата стана, богата! А пак ви, вземете да навивате кълбета, за да не са запъртъци яйцата и да има много пилета. Хайде, вземете го! Давайте. Хайде давайте по-бързо, по-бързо. у, колко хубаво стана! Зато ли се навива тая прежда? Зато и зато и. Хайде навивайте калбета, за да има много-много пилета. Защо приготвяме толкова дано трапезата? Защото днес е гнажден и който първи влезе в къщи, трябва да го поканим. А знаете ли как се казва на първия влязал в къщи? Не, не знаем, не знаем. И как се казва, мамо? Първият влязал му казваме полязник. И се смята, че ако полезът на първия госте ни е добър, ще е добра е предстоящата година. Мамо, мамо, кой беше полязък на ден миналата година? Баба ти Станка. станка! Да, Дано и тая година пак да е тя. Добра е, добра е станка, добра е, и за той годината беше подродна. Баба, Мария, Станка съм Станка! Станки, ти ли си ма? Аз съм Марио, аз съм! Влизайте, влизайте! От кога чакаме, да видим кой първи ще ни полезе? Ама аз ли съм първа? Ти си, ти си! Добре, че беше първа, защото Йоани беше първа с твоите внучета и годината беше плодородна. И тая година ще ви благословим да е щасти вашия дом и плодородна годината, да ви даде дядо Господ много лаганца. Да ви даде, дядо Господ, много теленца. <сък> да ви даде, дядо Господ, много яреца. Да ви даде, дядо Господ, много кончата. Да ви даде, дядо Господ, много пилеца. Да ви даде, дядо Господ, много патенца. Да ви даде, дядо Господ, много пратеца. Да в даде дядо господ много, много здраве в тая къща и плодородна година. Дано, дано, и вие да сте живи и здрави. А сега, деца, да поканим полятниците. Сенете, сенете, че да не стават кокошките от полузите. Хайде сядайте, сядайте. Земете си ябълки, сливи и орехи. Хайде, вземайте си. Аз си взех ябълки. Хей, че са сладки. Аз си взех сливи и орехи. Чакайте, и аз да си взема нещо. Да е богата ли и да се роди от всичко. Хайде, вземете си вие. Вземайте си. Аз си взех орехи, като изляза ще си ги изям. Аз си взех сливи. Аз си взех ябълки. Ей, че са сладки. А сега, деца, е време да си ходим. Ами да си тръгваме, бабо, да си тръгваме. Да сте живи и здрави, че ни спокодихте на егнажден и ни благословихте, да сме живи и здрави и ни и ви, и да е подродна и тая година. Хайде деца, да изпратим полятниците. Хайде, хайде. Хайде. хайде, хайде деца.